Pamatujete? Karosa B732 je městský třídveřový autobus, který byl vyráběn ve vysokém mítě v letech 1983 až 1997. Pohradci Králové začaly tyto autobusy jezdit v rámci městské hromadné dopravy v roce 1987, kdy nahradili úspěšné vozy Karosa hm M11. Karosa B731 s automatickou převodovkou nebo B732 s manuální převodovkou je dvounápravový autobus s polosamonosnou karoserií. Motor je umístěn za zadní nápravou. Podelně v ose vozidla, čili vidíme tady v této části motor směrem dopředu, je pak převodovka, v tomto případě mechanická, a pak vlastně kardanová řídela, která je spojená se zadní nápravou. Jaké změny tehdy nové autobusy přinesly? Pro řidiče to byla například kabina, která oddělila jeho pracoviště. Dříve byla v autobusech pouze přepážka. Je tam v soukromí v zimě, přeci jenom trošku víc jako tepla, na tom pracovišti řidiče je více ukromý, no, uh -huh. oddělený. Uh -huh. Řidičům v městském provozu nevyhovovalo manuální řazení? No Řidiči se s tím prali, každý samozřejmě řidič jinak, ty poctivý nebo ty správný řidiči řadili klasický od jedničky. v tomhle případě tady pokud ten vůz nebyl plně naložený, se dalo rozjet i na dvojku a řadit další převodové stupně ale někteří řidiči, aby si ulehčili tu práci, tak řadili no, přistupně jenom, na další už ne, neřadili. Ty řidiči s tou mechanickou převodovkou se, dá se říct, neustále museli v fózovkách právno. Vývojem prošlo i hlášení zastávek. Ještě v 80. letech se zastávky nehlásily. Změna přišla s kazetami, na kterých byly jednotlivé zastávky nahrány a řidič musel na každé zastávce stisknout tlačítko přehrávače a hlášení zastávky pustit. Dnes funguje hlášení automaticky přes GPS souřadnice. Prvních pět vozů B732 bylo vyrobeno v roce 1983. Produkce v různých výrobních sériích pokračovala až do roku 1997 a celkem bylo vyrobeno skoro 4,5 tisíce vozů. Z ulic Hradce Králové tento typ zmizel v roce 2010. Nástupcem byla karosa B932.